Фрэнки и Пупкинс, э, Фрэнк и Пупкинс. это э, Фрэнк, вот этот монстр, и тыквы, и получается этот Фрэнк ловит тыкв, э, которые летают, вот, я управляю мышкой, вожу Фрэнком, а пробелом я ловлю тыкв, уже 100 очков целых, и вот таймер идет, и... Я виграв, поведа. Комп'ютерну гру, а крім того презентацію та міні-фільм Давид Пожедаєв підготував до конкурсу в академії, де навчається на першому курсі. Конкурс організували до святкування Геловіну. Я зробив презентацію, відео, це міні-ужастик, і гру зробив. І гру я зробив. ...не таку класну, але мені подобається, тому що ми ще не... ...ізучали, як робити ігри». Аби виконати всі вимоги конкурсу, Давид Самотужки... ...дізнався, як створити гру. «В школі ми один раз десь в третьому, в второму класі... ...ізучали таку програму, як скреч. Ми, звичайно, там просто робили презентацію в Scratch, привіт, там, таку картинку. І зараз мені знадобилася ця програма Scratch, і я в цій програмі Scratch зробив ігру. Саму ігру я взяв з YouTube, і на фоні цієї програми я зробив свою першу ігру за свої 10 років. І вона мені подобається, в неї можна грати, вона така см... дуже весела. Із створення міні-фільму допомагала вся сім'я, говорить Давид, а презентація далась легше за все, додає хлопчик. Ми взяли із Амонґаса ігри Амогуса і нарядили їх в різні костюми. В пейнті ми їх розукрасили гарно і туди вставили вже в презентацію. І вийшла дуже гарна презентація. Давид Пожидаєв мріє стати програмістом та працювати на березі моря, а участь у подібних конкурсах вважає гарним досвідом. «Для мене це дуже великий досвід і е, раніше я взагалі нічого не знав. Я тільки знав, як в YouTube зайти і дивитися щось. Ми щось е, пізнаємо, щось робимо, самі щось робимо, щось нам допомагають е, і мені це дуже подобається». Людмила Ковбиш, мама Давида Пожедаєва, говорить – підтримують починання сина і допомагають у всьому. «Ми возимо його кожну суботу до Миколаєва і обратно, у Вознесенську немає філіалу, але я вважаю, що це найменше, що ми можемо зробити для нашої дитини. Коли твоя дитина має ціль і йде до неї дуже вперто, ти можеш її тільки підтримати. Директорка комп'ютерної академії «Шах» Світлана Попкова розповідає, подібні конкурси організовують часто, адже це можливість для студентів проявити себе. «Давид у нас вступив у вересні. Він дуже активний хлопчик. Сумліно виконував всі завдання, приймає участь у всіх внутрішніх заходах, виконує старано всі домашні роботи, активний на уроках. У конкурсі, при тому, що він займається з вересня, він у всіх етапах брав участь і у всіх трьох конкурсах посів призові місця». Два перших та друге місце. Такі результати у конкурсі Давида Пожидаєва. Валентина Гурова, Євген Сержук, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.